nace con anterioridade e, de feito, hasta non nace con técnicos, con persoas ligadas a, a Ix Bazán. O, o que coñecemos como Bazán é o embrión eh, do, que, do que fomos a Astano. Astano nace no, na década dos 40 eh, a figura de Llanos eh, que era enxeñeiro, fora enxeñeiro na Bazán e moitos xefes eh, e, e, diríamos, personal, cuadro cualificado procedía bueno, deste centro de aquí, de, de Ferrol. ¿no? Hasta non nace porque Don José María González de tan criticado, ¿eh? aquel que no le dejaban poner esa estatua indicando con el dedo un espacio de esteiro y que yo peleé para conseguir las toneladas que hicieron falta para fundir la estatua. ¿eh? Pues, vio la posibilidad, de hecho, estaba varando los buques que hacía antes de entregarlos en la graña, Tomou un gran impulso, porque era fuera de xeriz, un equipo impresionante. Home, os estaleiros ferroláns, como, como dende o século de Zoloito que falábamos na primeira pregunta, van eh, vivir épocas de auxe e épocas de decadencia. Dicir, eh, a crise da construción naval é unha crise cíclica. No? Eh, está constatado historicamente que a fins do século XVIII se hai a primeira crise na construción naval. A fins do século XVIII, dende 1807 a 1825 non se construe un so barco no asteleiro real. Eh, logo eh, pensa, por exemplo, en ese contexto o que foi a Guerra de Independencia. Logo vería a crise de 98 e a perda das colonias da América que provocan un forte impacto en Ferrol. E Ferrol vive épocas de auxe económico, de dinamismo económico, véase, por exemplo, os famosos anos 60-70, non simplemente Bazán, sino en Astano, a época, por exemplo, dos superpetroleiros como Arteaga, por exemplo, é dicir, que estaba a cabeza da construcción naval europea. Foron anos dun enorme dinamismo. Eu creo que a, a crise, como dixía antes, en este repaso histórico tan breve eh, eh, eh, pe, son periódicas. Es no? decir, hai un momento de auxe, cando, por exemplo, eh, na Guerra Árabe-Israelí se corta o tráfico marítimo polo canal de Suez, hai que bordear eh, a costa do sur de África, entón se construen grandes superpetroleiros. Aí temos un elemento dunha demanda externa que dinamiza o sector da construcción naval, logo ven unha crisis do petróleo. Bueno, temporalmente si sí, hubo crisis, pero a la par, eh, bueno, sabemos que a apertura de Suez, el cierre de Suez... E logo nos convertemos como referencia en torno á década dos 70, como referencia na construcción eh, de grandes petroleiros. O facilitou tamén que éramos má de obra moi barata, excesivamente barata, pola guerra do canal de Suez. Non? E, bueno, e, e cando reabriron, pois aí acabou a historia dos grandes petroleros. Hasta o día de hoxe apartaron ben pouco. É dicir, nos vimos demandando na actualidade para, eh, para saber de que estamos a falar. Non? Estamos a demandar carga de traballo Eh, nun primer orden, é decir é eh, cubrir o presente pero iso ten que vir acompañado dun plan de futuro un plan de futuro na empresa eh, polo tanto, eh, a que entera que dar as directrices oportunas e tamén un plan de futuro para, para esta comarca non podemos estar, eh, a miña experiencia me dice que 30 anos son demasiados anos falando do mesmo problema e nos mesmos termos es decir, sempre falando en en dunha situación delicada, complicada e en 76 se unha cousa moi ben, e es analizar os puestos de traballo das empresas públicas que en este caso eran Bazán, ¿eh? Para en, en, en unha vez conocidas, que máquinas precisaban eh, obtener, cualificar la mano de obra de quienes tenían que estar en esas máquinas, eh? E por lo tanto, foi una medición de tiempo de los más experimentados que estaban en la empresa que permitió un rendimiento muchísimo mejor y mayor seguridad a la hora de, porque ha habido muchos heridos e incluso muertos por mal manejo de máquinas todo eso pegó un salto cualitativo en los años 70 bestial eh y hasta a, a comienzos de los 80 aquello ya era una máquina como de coser En aquel momento, a Bazán nadie le dio orden. Se, se nos ocurrió, despues de moitas reuniones, pues a 40-50 que hemos participado en eso, cada uno en su especialidad en hacer esta mejora sustancial e brutal. Solución? No. A ver, eh, no. Eh, na Ría de Ferrol chegarnos a contabilizar nas dúas eh, empresas, xa sendo de carácter público, Eh, se poderon mm, aproximadamente entre 12 e 13.000 mil eh, traballadores e traballadoras, non? O gran crecemento de FENE dase mm, logo de ser pública, empresa pública, non? Pasou a duplicar a súa plantilla. No proceso de 2003-2004 aí estábamos a falar en FENE eh, entre auxiliares, industria auxiliar e plantilla principal en torno a 9 mil, 11 non? E iso convirteuse do día a mañan eh, pois en pouco máis de 3.500 aproximadamente. Non é a solución enviar a, o coñecemento a, a unha maleta. non Home, eh, todos sabemos que entraron na Unión Europea que eu eh, defendín e eh, eh, apolei e creo que foi eh, en conxunto positiva, pero eso supuxo tamén eh, a aceptar unha serie de, de normativas que ainda hoxe están pesando no setor naval de ferrol. Véase, por exemplo, a proibición de que Bazán eh, o Astano fagan barcos de construción civil. Por lo tanto, hai unha normativa, unha carga, un tonelaxe eh, marcado, que, indudablemente, pues, pesa, ¿no? pero, globalmente, eu creo que foi positivo. Estou convencido que marca eh, a entrada na Comunidade Económica Europea. Esa política marca eh, o debir do, do naval. Pero tamén é verdad. Eh, e eu aquí diríamos en favor de quenes defenden, defenderon e siguen defendendo pues, esas políticas e, e ese estar na Comunidade Económica Europea. ¿no? E digo isto porque eh é verdade, pagamos un pH de moi alto, un precio moi alto, pero temos mm, noutros diríamos en, no sector sé, pesqueiro melloras, axu, tivemos axudas nas comunicacións, por lo tanto, mm, haverá que valorar no seu sé, momento eh se si merece a pena. Bueno, máis bien eu diría que o goberno español ha escoñado todo Claro es que a mí no me vale que me digáis esa pregunta porque sé muy bien por qué el Talí ha influido yo tengo he dejado a un gobierno pues, entregado al ministro de turno que cambió por el otro ¿eh? lo que teníamos, lo que teníamos que hacer no porque lo dijese yo por el equipo de trabajo en el que estuve metidoQu que me están contando? Es que tengo que decirles lo que hacían los belgas, holandeses y, y, y daneses con las dos empresas paralelas, la que perdía dinero y la que ganaba, la que perdía dinero era la astillero público y la que ganaba era la de los mismos accionistas, pero armadores de buque, que lo podían pagar como le daba la gana al astillero, que no era público, era privado tamén. Pero cuántas veces eh, he tenido que decir isto, porque yo iba a esas reuniones en representación de un astillero enorme, como era cuando me tocaba de ir, y a dónde tenía que ir. punto. Es muy fácil, la prensa aguanta todo. Y los medios informativos igual lo que le quieras decir. Hemos tenido competencia desleal de los países del norte de Europa, fundamentalmente de Dinamarca y Holanda, que pasaron de ser el veintitantos a ponerse de segundo y tercero en el ranking mundial de producción de buques. Es que me están contando, señora Almeña, que puñetas hace usted con el puñetero Tasli, por qué no se lo va a decir a los daneses y por qué no se lo va a decir a los holandeses, dígale como trasegaban el dinero de empresa pública a la privada, sendo los, los mesmos accionistas. Que venga aquí a Ferrol y que me lo venga a contar y a discutir conmigo. Home, como é unha unha cuestión que eu venho escoitando desde ano 87, eh son hombre de pouca fé. Eh, podo darche unha resposta segura o 2 de Xaneiro. Eu procuro ser o máis preciso que podo. No? Aquí hai varios vetos. Eh, nos asinamos os sindicatos un acordo con, con SEPI, con o goberno en definitiva, pero logo, eh, postos en marcha eh, aqueles acordos, no mes de xuño, o goberno de España firma un compromiso eh, coa comisaria da competencia. No? Estou en junio de 2005. Que dice ese compromiso o que dice esa obligación para España? Nos dice eh, que só podemos construir militar en FENE. Por tanto, ese é o veto que hai que levantar. E ese é o que remata a 31 de dezembro, de decembro deste ano. Por tanto, superado eso, podremos facer civil e militar. Ahora ben, manténse ou do ano 87, ou É moi difícil de poder vaticinar que lle sucederá a Fene, a parcela que hai en Fene, porque antes vos, vos falei de tres parcelas. É evidente que esa parcela puido estar o señor Sacos 25 anos máis 25, exponendo os seus cartos, cos traballadores que había sin votar a nadie hai que preguntarle a quen impideu ao señor Sacos vir aquí. Home, É unha posibilidad, non é, non é unha opción desexable, e nós, de feito, vimos mantendo eh, ali onde temos que, que largar mensaxe de que non pensemos tanto nas plantillas actuais e pensemos máis nas instalacións. Non? ponhamos en valor as instalacións e obriguemos a que o propietario sea público. E non por desexo de que sea así eternamente. Eu non vou a contraponer agora eh, público ou privado. En todo caso, eh, serei moi crítico coa xestión, sea público ou privada, si se ben, o se xestiona ben ou se xestiona mal. Eh, en todo caso, eu digo o público como referencia. Ninguna empresa pública pode estar Al frente de algo tan complejo como es construir un barco o varios tipos de barco, que aún lo empeoramos más. Lo que tienes es que poner esas parcelas en régimen de alquiler coste cero en manos de quien sabe hacer barcos ganando dinero. Qué sencillo es ese. ¿eh?